Nagyon sokféle zajban van részünk, és ez csak egy a legalább hatvan zajforrásából a Samsungnak. Van ez a suhogó magas, és van egy mély moraj, amelyik még a talajon keresztül is tudhatni az emberi szervezetre. Edik Gödi akkumulátorgyár felépítése, valamint az akkumulátorgyárak szabályozatlansága ellen tartott demonstrációt, több környezetvédelmi civil szervezet gödön. A rendezvényen több százan vettek részt. Ami személyesen leginkább érint engem, az a gyárnak a zaja. Nagyon fáradt vagyok, napközben van olyan mert ugye egyszerűen fel kellek éjszaka. Engem még nem is annyira zavar, de a szüleim a ház másik részében laknak, és ők szinte egész nem tudnak aludni. A Gödért Egyesület invitálására az ország számos pontjáról érkeztek ide civilek. Több akkumulátorgyárkárosult település is képviseltette magát, köztük Győr -Iván, Tata, és Mike Percs is. Ez a, ez a szövetség ez kialakulóban van, és erre mindenképpen szükség is van, hiszen önmagában egy-egy település talán nem tud elérni sokat, de ha ezek a települések összefognak, és közös munkába kezdenek, és ezt a közös munkát és a közös hangot felelősítik, akkor annak lesz eredménye. Győriek vagyunk benne, komáromi érintettek, gödiek, fótról, én egyrészt Tataiként is fontosnak tartom azt, hogy kiálljunk az ilyen e, beruházások ellen, vagy legalább annyit el lehessen érni, hogy ezek a beruházások szabályosan működjenek. E, másrészt hogy egy tovább kisvizesi élmények szövetségének, alelnökeként mindenképpen fontosnak tartom Magyarország vízkészletének megőrzését. Az ország akkumulátoripari stratégiájával érintett települései elhatározták, hogy nem fogják magukat hagyni, és szövetség meghallgódnak. Innentől nem fogjuk olcsoladni a bőrünket, és azt üzenjük, kivált a nézőknek, akik online követik ezt az eseményt, hogy ha ők azt hiszik, hogy velük ugyanez nem történhet meg, ami őteli báncsával, komárommal, stb. megtörténhet, nagyon-nagyon tévednek. Tudjátok, hányszor kaptam én meg azt, hogy ez már úgy is eldölt, hogy itt a fejed tetejjel is állhatsz. Nem, nem dőlte. Még mindig nincs Tatán számoda. Úgyhogy hajrá, ködje, hajrá azok az emberek, akik most nincsnek itt, hajrá szerte az országból, gyerünk, gyerünk, és legközelebb legyetek itt, legyetek mert az a mi földünk, a mi vízünk, a mi levegőn, a mi vegeink és a mi egészségünk. Nem Nem Nem, Nem, Nem A rendezvény végén egy petíciót nyújtottak át a Samsung gyár képviselőjének. Emellett meghívtak több kormányzati szereplőt is, ők azonban nem tisztelték meg a gödieket a jelenlétükkel. A petíciónkban azt kérjük a Samsung gyártól, hogy tartsa be a jogszabályokat. Én arra kérjük a magyar hatóságokat, hogy igenis tartassák be a magyar törvényeket. mert csak a magyar emberekkel, hanem az ide volt külföldi multinacionális vállalapot. Szeretnénk, hogyha a gyár betartaná tűzvédelmi erőírásokat, szeretnénk, hogyha nem jutnának ki szennyező anyagok se a levegőbe, se a talajba. Eddig ugye kéréseket fogalmaztunk meg, csak sajnos a kérésünkre nem voltak válaszok és ezért fogalmaztuk meg követelés formájában azt a petíciót, amit át szeretnék adni önnek. A petíciót Paplanos Péter vette át, aki a Samsung kommunikációs igazgatója. Sajnos döntéshozók, felelős vezetők nem jöttek el a Samsung részéről, de nagyon örülünk neki, hogy legalább valakit elküldtek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ezért ez bizonyos fokú bátorságra van. Készítettünk egy petíciót a magyar kormánynak is, meghívtuk Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminisztert, illetve Tuzson Bencét, aki a mi országgyűlési képviselőnk. Természetesen ők nem, hogy nem jöttek el, hanem nem nagyon méltattak válaszra sem minket. Úgyhogy eh, ahhoz fordultunk, akihez tudtunk, de volt itt eh, több országgyűlési képviselő a párbeszédtől, lehet más a politikától. Őket megkértük, hogy vigyék el a petíciónkat a Magyar Parlamentbe. Felelős mindenki, aki szemet hunyt, hogy milyen körülmények között húz hasznott magának egy koreai gyár, akik nem kényszerítenek rá, hogy a jogszabályokat betartsa, hogy a környezetét ne rombolva, károsítva működtjönnek. Felelős a lakosság, aki nem hallatja eddig a szavát, nem tiltakozik eléggé. Felelős a gödi önkormányzat, aki csak saját hatalmával foglalkozik, és nem az általa képviselt lakosság érdekeivel. De a legnagyobb felelősség a Fidesz kormány, legfőképpen Orbán Viktor vállát nyomja, aki hiába értesül az állampolgárok tiltakozásairól, üdön Rakát, és fennem hívják, hogy mások, a ponton a ponton látom, hogy az egész országban.